يا لاصي ويا يا بنت على صايل وفرحي وافرحي والجو هايل أم خالد يا عريبة السلايل فرحك الليلة فرحه عالميه الان <مترجم> وحشه يا صلاه ويا بنت انا صاير اقبضي وافرحي والجو هايل امه خالد يا عريبه السلام اشتركوا الشرفة النشامة، لا بد فخر الفخر تلقى يا عز راحكم دايم دوامة، والسعة صبح وعشية يا لصيله ويا بنت يا يا شرف النشامه لابي بتحبال الفخر تلقى السلامه يا عسف راحكم تامه